چہنے والے نہ رہے جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے ہدو بکری رجا یوب صاحب ہدو فضیرات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 بسم اللہ وہ ہے in کی This is... In you. Oh جی جائ ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط أو مض مضع ها أنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله ال سومی <تصفيق> آئی بِأَيِّ آلَائِرَ رَبِّكُمَا كُلُّ بَنَانٍ اللَّهُ يَخْرُجُ مِن Kavul Jalan وی والا ن سیوں مل ہم پوج ممنزك ما شاء الله فصلت وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّى فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا la hama الحمد للہ الرحمن رحمان مالک يوم